تقارير والكرات النموذج الجديد الذي تم تقديمه مؤخرا امام حضره صاحب الجلاله الملك محمد بن السادس نصره الله ويده رافعه حقيقيه لخلق الثروات ومناصب الشغل وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنميه الترابيه. ولعل خير ما نستهد به هذا اللقاء الذي يكتسي اهميه بالغه مختصر من خطاب صاحب الجلاله الملك محمد بن السادس نصره الله ويده بمناسبه افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الثانيه من الولايه العاشره يوم الجمعة 13 اكتوبر 2017 حيث قال جلالته: واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية نمو الاستثماري التشغيل فان معالجه اوضاعهم تحتاج لارتكاب مبادرات ومشاريع ملموسه تحرر التقدم وتوفرهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمه البناءه في تنميه الوطن. احداثها على ان تكون نافذه مضيئه وصرحا جامعيا حاضنا لمختلف التظاهرات العلميه والثقافيه تماشيا مع سياسه الانفتاح التي تنهجها دائما وفقا رسالتها الاكاديميه والعلميه. فالكليه اليوم فخوره باحتضان فعاليه أبواب المفتوحه لفائده حاملي المشاريع تحت شعار التقائيه برامج دعم انشاء المقاولات رافعه للادماج الاقتصادي للشباب. وبادئا ببذخ تقبلوا بفعل المبادرات والتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله للرفع من مستوى النمو وبالتالي الرفع من وتيره خلق المقاولات واستقطاب حجما متناميا من الاستثمارات سواء وطنيه او خارجيه وهو ما سمح لجياتنا بخلق ديناميه جديده وتسجيل وتيره نمو متزايده كان لها وقع ايجابي التقليص من معدلات البطاله وخصوصا بطاله الشباب حامل شادل. هذه الديناميه عرفت انعكاسات اقتصاديه بسبب وباء كورونا الذي تسبب في توقيف تشغيل وفي خسائر ماليه لجميع القطاعات الاقتصاديه وهو ما يستدعي تظافر ويستدعي اليوم تضافر جهود الجميع لمعالجه هذه الاثار ولخلق ديناميه جديده بمنطقتنا دي. منطقتنا. من هذا المبدا يمكن بالطبع تطوير دور الكلية فالكلية المندمجة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي تصبح مكان للخبرة ومكان للإبداع والابتكار ومكان للتكوين من أجل الشغل أو تشغيل الذاتي أو من أجل خلق المقابلات المبدعة. الكلية متعددة تخصصت بالعرائش تعتبر التشغيل الذاتي لطلبتها من أولى أولوياتها وفي هذا الإطار تم خلال شهر ماي منصرم توقيع إتفاقية مع المديرية الجهاوية للوكالة الوطنية لإنعاش تشغيل والكفاءات تمكن الكليه من وكاله خاصه وكاله جامعيه لمساعده الطلبه على الادماج المهني والمصاحبه المقاولاتيه داخل اسوار الكليه وبالضبط بمشروع بوابه المستقبل الذي يضم كذلك حاضنه المقاولات ومختبر لتصنيع النماذج الاولويه موضوع رغم الاشارات حامل المشاريع المنديه. حضرت السيدات والساده قال جلاله الملك محمد السادس نصره الله بمناسبه الذكرى الستين لثورة الملك والشعب. وإذا كان الله تعالى قد وهب لكل بل بلد نصيبه من الثورات والخيرات فإن سبحانه قد أنعم على بلادنا بثورة ثروة متجددة وهي مواردنا البشرية وفي طليعتها شبابنا الطموح المتشبع بحب وطنه والمعتز بتقاليده العريقة والمتحلل بالتربية السليمة. انتهى كلام صاحب الجلالة. لذلك فإن الإخلاص لهذه الأمانة العظمى أي أمانة توفير تعليم عالي في المستوى لشبابنا يسمو إلى تطلعاتهم ويمكنهم من خلق مشاريع مقاولاتية تحقق لهم النجاح والازدهار يلزمنا جميعا أن تظل الكليات والمؤسسات الجامعية دعما أساسية من الدعمات التي تصبو للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة وخصوصا الشباب. ويأتي هذا البرنامج الذي سيغطي كل أقاليم وعملات الجهة. لتعزيز مختلف المبادرات الجماعيه والتشاركيه، ونركز على المبادرات التشاركيه والجماعيه لأن هذا هو المهم اليوم إلا بغينا ننجحوا اللي تيطلب الناس صاحب الجلال الله ينصرو وكافة الشركاء. على دلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شقها الخاص بمحور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة وخصوصا الشباب عبر المواكبه ودعم المشاريع المندرجه في الاطار الاقتصادي والاجتماعي والتضامن. وخلال هذا اليوم ان شاء الله سيكون بامكان الشباب ذوي الافكار خاصة بالاستثمار والمشاريع اللي كيقلبوا على شي حاجه من يديروا يديروا شي مشروع ان شاء الله من ربط الصله مع مختلف الفاعلين في المنظومه من ادارات عموميه كلهم ان شاء الله غادي يكونوا معنا اليوم بنوك ادارات فاعلين جمعويين كاينه الجامعه كاينه الكليه كاين كل المتخصصين في الاستثمار وانشاء المقاولة والمواكبه والدعم والتكوين وايضا التسجيل في قاعده بيانات المنظومه التشاركيه ان شاء الله اللي عندنا في هذه الجهه واللي من خلالها حيتستمر التواصل معكم اللي حتى ان شاء الله المشاريع يخرجوا للوجود ويكون الكل ان شاء الله عجبوا الحال داكشي اللي ببحث امكانيه التمويل والمواكبه عبر البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات اللي سيدنا الله ينصرو لاستغلال فرص الاستثمار والاقلاع بالجهه وهذا ان شاء الله لن يكون اليوم الاخير هناك عده اوراش نحن بصدد اعدادها مع مع الجهه مع ملف اقليم الحسيمة تحت اشراف السيد الوالي والسيد عابد اقليم اقليم العرائش عذرا كنهضر على اقليم العرائش ومن خلالها ان شاء الله عده انشطه غتكون على على على على, على, على, على كل السنه ان شاء الله وهذا اليوم ان شاء الله غادي غادي اعرف عده ورشات تنظم بنفس المناسبه واللي غتكون حول دور كل المتدخلين في مواكبه انشاء المقاوله ومواكبه الاستثمار ويمكن لي نقول من بعد لانها غتكون ورشه ورشه تكوين في كل مجال مثلا حنا اليوم تنقوموا بورشه تكوين التجاره اه الخارجيه كيفاش يمكن نستوردوا كيفاش يمكن نسوقوا المنتوجات ديالنا راه كنديروها في الفندق بهاد الورشات كلهم اللي تنديروها اليوم في شي اقليم ولا في شي مدينه غتكون على صعيد الجهه كلها وفي كل اقاليم و... وصعيد الجهه الناس مجال مقاولات صغيرة الصغيره ضمن اكسبريس بقيمة. تعادل تقريبا 287 مليون درهم فقط في الخمس اشهر ديال 2020 اللي هي تجاوزنا فيها 2021 اعتذر اللي هي تجاوزنا فيها بعض من الازمه استطعنا اننا ندعموا 1000 مقاوله صغيره جدا بقيمه 131 مليون درهم بالنسبه للمقاولات الصغيره والمتوسطه وصلنا ل 150 دعم اليات الضمان بقيمه 660 مليون درهم بالنسبه للاليات هي موجهه للدعم المقاولات في اطار الازمه جاوزنا 10000 ملف بقيمه تعادل 4 مليار و600 مليون درهم فقط في الجهه وايضا لا ننسى ان صندوق الدماء المركزي حاضر ايضا في دعم الابداع والخلق ديال المقاولات الذكيه اللي فقدرنا اننا نمولو 13 مقاوله على المستوى الجهه بقيمه 2.5 مليون درهم ولكن غادي نركز بصفه مباشره على البرنامج ديال ديال برنامج الانطلاقه ونقدر نقول لكم انه الحمد لله الجهه هي جهه واعده وجهه اللي هي فيها انتاج كبير للمقاولات وفيها ايضا خلق كبير بالقيمه المضافه فعلى مستوى الجهه وصلنا ل 2646 ملف بقيمه تجاوزت 500 مليون درهم اللي هي استفدت منها مقاولات على مستوى الجهه لكن السؤال كيبقى ما هو حد الاقليم فهذا القيمة فهو نسبة مشرفة على حسب الأرقام تقريبا 415 ملف بقيمة 63 مليون درهم ما يعادل 16% من الإنتاج ديال الجهة على مستوى برنامج انطلاقة وعلى مستوى القيمة، القيمة ديال التمويل اللي تمنحها المقاولين فهي تمثل 13% من القيمة ديال. الأموال اللي تعطات في إطار برنامج الانطلاقه على مستوى الجهه، على المستوى الوطني إقليم العرايش يمثل 1.7% من حيث العدد و 1.4% من حيث القيمه، فأنا أعتبر هذه أرقام مشرفه بالنسبه للإقليم ولكن كنأكد أنها لا ترقى. للتطلعات والمستوى ديال يعني الاقليم من حيث القدره والقيمه الاقتصاديه على المستوى الفلاحي وعلى المستوى الصناعه الغذائيه وعلى المستوى الصناعات التكميليه وعلى المستوى السياحي، اذا كتبقى هذا القيم الانتاج اللي هو في الاقليم مازال يقدر انه يطور ومازال يقدر انه يتوسع ويتحسن ونخلقو قيمه مضافه اقتصاديه اعمق واكبر واقوى على مستوى الاقليم. فبني الوصول هذا الأهداف قد صرح اربعه توصيات لاربعه قطاعات او مؤسسات خاصه فبالنسبه للشباب والمقاولات حاملي المشاريع الابتعاد ما امكن عن التبعيه والتكرار في المشاريع فلبدا اننا نعم. الان نتوجه للابتكار والابداع والخلق والتكامل والاختلاف على المستوى الاكاديمي هناك كناشد اخواني في الكليه متعدده الاختصاصات وتحيه لهم على العمل اللي كي كيقوموا به فلابد من تشجيع التكوين المرتبط بالتشبع بالثقافه الماليه والحسن التدبير والدفع الى خلق جيل جديد من الطلبه بنظره موجهه لخلق المقاولات عوض ما كان قبل التوجه للبحث على مناصب الشغل، فبالنسبه لزملائي وشركائي في الأبناء على المستوى الاقليم فلا بد من انفتاح أكبر على الشباب حاملي المشاريع والمقاولات، تقليص ما أمكن ما أمكن مدة الدراسة بالملفات، مواكبة أكبر ملفات غير المقتمنة قصد الدفع بها للتحقيق الفعلي، وما أنه مقاولة صغيرة جدا اليوم هي مقاولة صغيرة الغد هي مقاولة متوسطة بعد الغد وربما تكون مقاولة كبرى. عاد يتسمر مع المؤسسه البنكيه عده تمويلات كبيره بالنسبه لإخواني وزملائي الشركات اللي هي متواجده بي تي ام في قطاع الصغير والمتوسط والمتوسطه المتواجده على مستوى الاقليم فلا بد لا ناخذ هيئه المقاولات الصغيره جدا كيف عن طريق الدفع بها في للمناوله يعني لا سوكريونس يعني لا سوكريونس هنا ما عندناش الإزنامية وخطير إنه أننا نفعله. إن كان مواكبة المقاول لأن نحن, نحن نحن نحس به أكثر كمقاولين. نحس بمشاكله. وضعنا أرضية مهمة لمواكبة أنواع المقاولين. وذلك بالتكوين والمواكبة القبلية والبعدية وسأرجع لهذه النقطة. إضافة إلى ذلك هناك تكو تكوين تكوي اليد العاملة لكي تكون يد عاملة كفقة تخول للمقاولة المغربية أن ترقى إلى مستوى التنافسية الوطنية والدولية بالنسبه للتوجيه وبالنسبه والتك... للتمويل نحن لا نمول ولكن نسهل الولوج الى التمويل عن طريق الاتفاقيات التي نوقعها مع شركائنا الممولين المو... اذكر يعني جميع الأضناء هم شركاء الاتحاد العام لم... لمقاوله المغرب هناك مركز آ... الضمان وانا اركز على هذه المؤسسه لانها مؤسسه مهمه جدا في التشجيع على خلق آ... المقاوله اذا كما قلت هناك م... مواكبه قبليه وبعديه إذا ما ندعو إليه اليوم أننا نشجع الجميع حامل المشاريع وعندما أقول الشباب حامل المشاريع أتكلم عن المقاولة لأن المقاولة هي التي شابة هي الشابة وليس الشخص يعني الثقة الموجودة هي ثقة موجودة الحمد لله ولكن يجب تقويتها بيننا يجب أن نثق في بعضنا لكي بش... وبالفعل ففي بداية شهر فبراير في 3 فبراير بالضبط تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات اللي اعطت الانطلاقة الرسمية لبرنامج الانطلاقة، هذه الاتفاقيات جمعت ما بين مجموعة المهنية لبنوك المغرب، بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الاصلاح، الهدف الرئيسي لبرنامج الانطلاقة كان اساسا هو في حدود 3 سنوات خلق ألف منصب شغل وتمويل 13.500 مشروع على مستوى الوطن. برنامج تلقاء هو ممول من طرف بقيمة مالية تقدر ب 8 ملاية درهم على مدى ثلاث سنوات مقسماً بين صندوق الحسن الثاني بقيمة 100 ملاية قطاع البنكي 3 ملايير ومساهمات الدولة ب3 ملايير. البرنامج التلقاء كتظهر عليه لجنة تنسيقية. في تضم أعضاء من القطاع الخاص ومن القطاع العام يترأسها ترأسها رئيس المر... المدير العام المركز الجهوي الاستثمار تحت إشراف ماني الجهة فقط للتذكير في البرنامج مدمج لدعم وتمويل المقاولات هو برنامج كيتميز بأنه شامل وكامل كيقدم كي الدعم المالي عن طريق القروض الممنوحة من طرف الابناك وكذلك مواكبه تقنيه تقدمها جميع الاطراف المساهمه في هذا البرنامج هو برنامج كي كي توجه لجميع الشباب فئات عمريه مختلفه واللي كيقدروا يشتغلوا في اي قطاع باستثناء قطاع الصيد في اعالي البحار وكذلك الإنعاش العقاري فكلما كتلاحظو الشباب ليقدرو يستافدو يقدرو يكونوا مقاولين ذاتيين مسجلين في السجل الوطني مقاولات صغيرة جدا بما في ذلك التجار الحرفيين والفلاحيين مقاولات الافراد ومقاولات صغيرة جدا في العالم القروي وكذلك مقاولات ناشئة و التعاونيات التمويل ديال برنامج انطلاقة يمكن ان يشمل نفقات الاستثمار ونفقات التشغيل برنامج الانطلاقة يقدم ثلاث منتوجات، المنتوج الأول هو ما يعرف بانطلاق، هو متوجه أساسا لشباب لي كيتواجدو في المجال الحضري، نسبة الفائدة تصل إلى جوج المئة فقط ويقدرو يوصلو حتى لواحد فاصله جوج مليون درهم، ضمانات شخصية غير مطلوبة في إطار هذا البرنامج لأنه الدولة عن طريق صندوق الضمان المركزي كضمنو إلى حدود 80% في المئة. المنتوج الثاني هو انطلاق المستثمر القروي الذي متو... متوجه اساسا للشباب لأ... لأ... لأ... لأ... ل... في مجال القروي. نسبة الفائدة فيه لا تتعدى 1.75%، وأخيرا المنتوج الثالث هو هو عبارة عن قروض مجانية قد تصل إلى 50 ألف درهم في حدود 20% من القرض الأساسي.